Ny termin, nya kurser och det känns som fullständigt kaos på Canvas. Titta vad mycket kurser jag har och jag kan inte ens hitta de kurser jag verkligen ska undervisa i just nu. Jag tar bara några minuter att städa upp i den här röran och det är så väl använd tid. Börja med att klicka på kurser och rulla längst ner till alla kurser. och Då har du en lista över samtliga kurser som du har tillgång till. och Du ser att det är en liten stjärna framför varje kurs. Genom att tända eller släcka den stjärnan så bestämmer jag vilka kurser jag vill ha på min översiktssida direkt när jag kommer in i Canvas. Här ser jag ju till exempel direkt att jag har en kurs från hösten 18 som fortfarande visas. Så jag tar och släcker den stjärnan och jag vet att skulle jag av någon anledning vilja komma tillbaka till den kursen så kommer jag ju hitta den igen via kurser, alla kurser. Nu ska jag gå igenom min lista så att då får du en liten paus från mig. Och nu ser det betydligt bättre ut för mig. Men här är en som jag glömde bort att dölja och det går faktiskt att göra även här på startsidan. Om det inte är så många kurser så kan det gå snabbare. Och då klickar jag på prickarna och så väljer jag att jag vill ta bort den som favorit. Skulle jag ångra detta så är det bara att gå tillbaka till kurser och alla kurser och så tända stjärnan för den kursen igen. Nu har ju inte jag jättemycket aktuella kurser, så för mig är det egentligen ganska enkelt. Men jag ska ta och visa ett trick som kanske du har nytta av. Här är den kursen som kommer att börja alldeles snart. Och då kan jag göra så här att jag klickar på den och så drar jag den och lägger den först. För att också få kurserna i en ordning här som gör att det är lättare att hitta dem. Lite längre ner finns rubriken Opublicerade kurser. Och här ska det normalt inte finnas någonting vid terminstart. Men om det är så att du har testkurser, så skulle det kunna vara så att de visas här nere. En extra bonus med det här att sätta upp på sin översikt är att då blir också listan här under kurser mycket kortare. Och den här listan går alldeles utmärkt att använda för att navigera mellan kurser. Så att om jag till exempel är i min 123-kurs och så vill jag till 121-kursen så behöver jag alltså inte gå via översikten utan jag kan ta kurser och så väljer jag 121. Och då är jag direkt i den kursen.